Reaktor finns för dig som vill göra egen film, arrangera en filmvisning eller använda dig av film i ett pedagogiskt syfte. Genom oss får du tillgång till teknik och utrustning. Du kan även söka ekonomiskt stöd och mycket mer för att kunna se, prata och göra film. Reaktor, en resurs för film i Sydost.